Salutare, am spus că ne vedem joi cu un episod, dar n-am spus care joi, da? Ați de ce contact cei care au fost atât de acum, o să vadă și episodul ăsta, dar menționez încă o dată că am spus într-o joi, n-am spus care. În sfârșit, scaunele sunt gata, dar că este o mică problemă la scaunul din partea stângă, când s-a montat la service, da? A uitat să pună piedicile astea, sunt din cauciuc, două polițe și are tendința când accelere să se ducă în, în spate. În sunt prise, sunt fixate bine. Da, mă descurc eu așa încet cum e el poziționat. Ideea e că e mai bine pentru cei care vor să-și facă un interior din piele, să zic așa, și nu nu vor scaune scoică sau alte cele. Uite, de exemplu, cum, cum am fost eu, eu eram între de să mi pun scaune sport sau să mi iau scaune normale din piele. Și atunci am stat așa și m-am gândit, zic bine, mi-au până la urmă urme scaune din piele, pentru că cu scaunele scoică e vai, ce dificultăți. Trebuie să fie bune pentru prindere, e altă prindere, e pe șină, deci în drept așa, nu lateral, după aia poate să nu se potrivească mufa de airbag, deci sunt mai multe probleme, nu, nu le găsești exact așa. Și atunci am hotărât să miau -mi scaune din piele normale, bine, ce să fac, într pe net, am intrat pe OLX, m-am uitat acolo la interioare, pentru A4. Am găsit câteva variante, așa din piele albă, cum îmi place mie și am zis hai să nu. încerc. Și mai bine hai să nu, că eu când am sunat toată mea ți-a ca sunt super, că nu știu ce. Pai ok, zic: "Ai să dau adresa, trimiti și prin curier", că uite, tu ești de la mama Naib, eu sunt de aici și tot așa și Pun, hai că, na, le trimitem, nu e nicio problemă, nu stiu ce, nu știu cum, și la un moment dat, înainte de a-mi trimite coletul, știi ceva? Păi, ar fi o mică problemă, acum, că știi că scaunul din spate că am dezlipit, ce aia ți-l lipești tu. nu cum! probleme și nu știu ce nu știu cum, bun. Așa cred că m-am plimbat pe la vreo 3-4 persoane, da, prin domeniul internetului, tot am sunat, tot noi bun, noi bun, nu, bun, nu știu ce, am ajuns până la urma urmei să caut noi. Dacă vă vine să credeți, nu, am găsit pentru modelul ăsta, am găsit cu altă prindere și am zis, bă, știi ce, gata, mi le recondiționez pe, pe cele vechi, cum ar veni, pe ale mele. Am vorbit cu un de aici, din, din oraș, din zonă, a fost omul, a văzut despre ce vorba, m-am dus la un autorizat, ce spun pentru binele vostru să faceți și voi. Dacă nu aveți uneltele necesare acasă și, mă rog, nu, nu vă pricepeți, nu are rost să, să vă prindeți și dacă sunteți pricepeți, cel mai bine e să mergeți la un autorizat, cel mai bine. Chiar dacă uite, s-a întâmplat cum s-a întâmplat la mine, și e destul de periculos, dar cel mai bine, asa. Hai să mm. îi dăm drumul să mergem în treaba noastră, și vorbim pe parcurs. Da, și le-a recondiționat pe, pe cele vechi. Deci, n-ar fi o problemă asta. Au ieșit chiar foarte bine. Eu zic că fiecare din voi ar trebui să se gândească bine când vrea să facă lucrul ăsta și dacă până la urmă urmei nu sunt la sau metode, asta e singura metodă cea mai eficientă. Si le recondiționez, domne, și gata. Eu mi le-am recondiționat, deci, na, se poate observa, mă gândesc că arată super ok. Și am avut pretenția ca să fie materialul din piele, am plătit un pic mai mult, da, s-a meritat. Și încă un detaliu care îmi place mie foarte mult pe roșu. Deci cusatura să fie pe roșu. Aia, pe roșu. Roșu pe piele albă iese foarte bine în evidență. Decât o cusătură, eu știu, cu crem sau cu alb la fel să fie mascat nu știu, nu-mi place mie, îmi place să fie un contur, să fie trasat să, să fie ceva, nu știu mai, mai e și din comun așa sunt eu de felul meu unic, îmi place să am ceva diferit și aia e și mă bag în că în spate. E, asta e foarte periculos. Dacă nu stăpâniți bine arca condusului, nu încercați. Acum o pare rău că nu sunt mai prezentabil pentru voi. Trebuia să mă tund, am mai apucat că eu trebuie să-i pe alții. din spate urmează pentru că sincer să fiu mai car din mai car cuia și. După am strict tapi pițeria. Așa după ce am terminat îmi fac și bancheta din spate. Deci, după aia nu stiu, cred că schimbăm planșa, nici nu stiu. Acum, momentan, am făcut de, de așa se vadă pe bord, deci am făcut bordul în camuflaj. Uh, i a fost simplu, nu-i cine știe ce proces complicat, eu l-am vopsit. dar ideea e ca nu stiu dacă m-am plicit nu stiu, mi-aș pune carbon peste tot sau apar vreau altceva. Domnilor Deci cam așa arată, dă-ncoace, să îl filmează, să se vadă. Da. Aici se observă cum au fost montate, că au fost montate recent, dar mecanicii noștri nu lucrează cu protecție. așa e bordul. Așa se vede bordul, un camuflaj. Și celălalt scaun. Și așa sunt ambele presto. Deci cam așa arată interiorul acum, față de cum arăta înainte. Și astea mai trebuie schimbate, unde o să vreau carbon, pentru eu, uite-te ulei. Da. Aici o să trebuiască să le pun carbon și... mă rog să văd la volanul ăsta prinderea și ce mai are pe aici. Cam asa arată culoarea, super, nu? Așa e bordul. Pam planșele. Să vadă și din spate. Da? Cam așa se vede Acum se vad in buna Cam asa arata scaunele, nu am avut cine știe ce prezentare, a fost pe scurt, sper că v-am putut fi de folos. Și nu uitați să vă abonați, să dați un share și să apăsați pe clopoțel. Foarte important, da? Și să ne vedem în continuare. Bye!